ברוכים משאבים. בסוף הסרטון האחרון, נשארתי שאלה פתוחה. היה גוף בעל מסה של 1 קילוגרם. זהו הגוף שמסתו היא קילוגרם, קילוגרם אחד. אם נציאתו יותר ברור בסרטון הזה, 1 קילוגרם. ואנחנו בכדור הארץ. כדאי לציין זאת כגרוויטציה שונה אה, מכוכב לכת אחד לשני. אז כפי שציינתי, אני מחזיק את הגוף, נגיד שאני מחזיק אותה בגובה של 10 מטרים, המרחק הזה או הגובה הזה הוא עשרה מטרים. יש לנו תאוצת הגרוויטציה, אותה אני מסמן בעות G. בואו נגיד שערכה הוא 10 מטר לשנייה בריבוע, כדי החישובים במקום לרשום 9.8. למדנו בסרטון שבמקרה הזה, האנרגיה הפוטנציאלית שהיא המסה M כפול G כפול H, שווה למסה שהיא 1 קילוגרם, כפול תאוצתה, הגרביטציה שיה 10 מטר לשנייה בריבוע. אני לא אכתוב את היחידות כדי לחסוך מקום, אخليכם לכתוב אותן במבחנים שלכם. ואז הגובה שהוא 10 מטר, כשמאבדים את היחידות מקבלים ניוטון כפול מטר או ג'אול, אבל כן יש לנו 100 ג'אול. זאת האנרגיה הפוטנציאלית שמחזיקים uh, כשמחזיקים את הגוף שם. השאלה היא מה קורה כשאני מרפא מהגוף? ברור שcake יתחיל ליפול, והוא יתחיל להאיץ לכיוון הקרקע בתאוצה של עשרה מטר לשנייה בריבוע בקירוב. בדיוק לפני שהוא פוגע בקרקע, אני ציר את הקרקע בחום, בדיוק לפני שהוא פוגע בקרקע, או בעצם בדיוק כשהוא פוגע בקרקע, מה תהנה האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף? הוא בגובה 0, נכון? האנרגיה הפוטנציאלית MGH, המאסה ותאוצת הגרויטציה לא השתנו, אבל הגובה הוא 0. מכפילים את כל הגורמים, על כן כאן האנרגיה הפוטנציאלית שווה ל-0. בסרטון האחרון אמרנו שקיים חוק שימור האנרגיה. האנרגיה נשמרת. לא נוצרת, יש מעין, ולא נעלמת. היא רק מתגלגלת מצורה אחת לשנייה. כרגע ראיתי לכם שלגוף הזה הייתה אנרגיה פוטנציאלית גרויטציונית של 100 ג'ול, וכאן למטה אין לו אנרגיה בכלל. או לפחות אין לו אנרגיה פוטנציאלית גרויטציונית. זה המפתח. האנרגיה הפוטנציאלית גרויטציונית התגלגלה למשהו אחר. המשהו האחר הזה הוא אנרגיה קינטית. במקרה שלנו, בכיוון שאין אנרגיה אה, פוטנציאלית, كل האנרגיה הפוטנציאלית הקודמת, כל המאה הג'אול שהיו לנו כאן למעלה, התגלגלו לאנרגיה קינטית. אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה כדי לחשב את מהירותו בדיוק לפני שהוא פוגע בקרקע. איך נעשה זאת? מהי הנוסחה לאנרגיה קינטית? הגדרנו אותה באחד הסרטונים הקודמים, אז אני מקווה שאתם אה, זוכרים אותה. כדאי לזכור אותך, כדאי גם לדעת איך קיבלנו אותה ולחזור לסרטון שלפני האחרון, אה, אם שכחתם. אז אנחנו יודעים שכל האנרגיה הפוטנציאלית התגלגלה לאנרגיה קינטית. הייתה לנו אנרגיה פוטנציאלית של 100j, אז עדיין יש לנו 100j, אבל עכשיו זה הכל אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית היא חצי M כפול V בריבוע. נכון? אנחנו יודעים שחצי M כפול V בריבוע, אנרגיה קינטית שווה עכשיו ל-100 ג'אול. מהי המסה? massa היא 1, ואפשר עכשיו לקבל את V. חצי V בריבוע שווה ל-100 ג'אול, אז V בריבוע שווה 200. מקבלים שV שווה לשורש הריבועי של 200, שהוא יותר מ-14, אפשר לקבל את המספר המדויק, שורש הריבוי של 200 הוא 14.1 בקירוב. אז המהירות היא 14.1 מטר לשנייה כלפי מטה, בדוק לפני שהגוף פוגע בקרקע. בדיוק לפני שהוא נוגע בקרקע. אז ייתכן שתגידו, זה נחמד, למענו קצת על אנרגיה, אך ניתן היה לפתור את השאלה הזאת בעזרת נוסחאות קינמטיות. אז בשביל מה היה צריך להכיר את מושגי אנרגיה? אז בואו אני את הסיבה. בואו נניח שיש לנו את אותו הגוף, שמסתו היא 1 קילוגרם, והוא בגובה של 10 מטר מעל הקרקע, אבל עכשיו אנחנו נשנה כמה דברים. אני אשתדל אה, למחוק את כל זה. שנייה. לא, זה לא מה שרציתי. נראה עכשיו. או, יופי. אני אשתה למחוק את כל הדברים האלה כאן, שנראה מה אנחנו עושים. בסדר, יש לנו את אותו הגוף, הוא בגובה של עשרה מטרים, עוד מעט אני ארשום את זה, אני עדיין מחזיק אותו, ואני להרפות ממנו, אבל עכשיו יקרה משהו מעניין, במקום ליפול ישר כלפי מטה, הוא יידרדר דרך מסלול הקרח הזה, אוקיי, אני אותו פה, יש בו כל מיני פיתולים, וזאת התחתית, זאת הקרקע כאן. מה יקרה הפעם? הגוף עדיין בגובה של עשרה מטר מעל הקרקע, בואו נרשום את זה, הוא עדיין עשרה מטר מעל הקרקע, נחליף את הצבעים, כי לא הכל קרח. זה עדיין עשר מטר, אך במקום שהגוף ייפול ישר למטה, הוא מכאן ואז יתחיל לגלוש, בסדר? הוא יגלוש דרך הגבעה הזאת. בנקודה הזאת הוא כבר ינוע די מהר בכיוון האופקי. איננו יודעים את מהירותו. אם נרצה להשתמש בנוסחה קינמטית, היא תהיה נוסחה מסובכת, זה יהיה קשה. אפשר לנסות לעשות זאת, אך בשביל זה צריכים לדעת חשבון דיפרנציאלי, כי זווית השיפוע משתנה כל הזמן. אנחנו לא יודעים אפילו את של זווית השיפוע. היה צריך להשתמש בווקטורים, היה צריך לפתור מספר דברים מסובכים. זה הכמעט בלתי אפשרי. לעומת זאת, בעזרת האנרגיה, ניתן לחשב את מהירות הגוף בנקודה הזאת. נעשה זאת באותה הדרך. כאן יש לנו אנרגיה פוטנציאלית של 100 ג'אול, כבר חישבנו זה, מה הגובה מעל הקרקע كان למטה? הגובה הוא 0. לכן كل האנרגיה הפוטנציאלית נעלמה. כמו במקרה הקודם, כל האנרגיה הפוטנציאלית תגלגלה לאנרגיה קינטית. למה שווה אנרגיה קינטית? היא שווה לאנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית. האנרגיה הקינטית תהיה כאן 100 ג' וזה שווה ל-0m כפול v בריבוע, בדיוק כמו שהיה גם קודם. כשפותרים עבור v, המסה היא 1 קילוגרם, לכן המהירות בכיוון האופקי היא, שוב, 14.1 מטר לשנייה. עכשיו, במקום שהגוף ינוע ישר כלפי מטה, הונה אופקית ימינה. הסיבה שאמרתי בגללה שהמסלול עשוי מקרח היא שרציתי שזה יהיה נטול חיכוך, כדי שלא תלך לאיבוד אנרגיה בצורת חום. פעם נוספת, תוכלו להגיד שזה אומנם מעניין שקיבלתי את אותה תוצאה עבור המהירות, כמו במקרה שהגוף נפל ישר כלפי מטה. וזה אכן מעניין. אך מה עוד ניתן לעשות עם זה? עכשיו מגיע החלק הנחמד באמת. אני לא רק יכול לחשב את המהירות כשכל האנרגיה הפוטנציאלית נעלמה, אלא אני יכול לחשב את המהירות בכל נקודה במסלול, וזה באמת מרתק. בואו נסתכל מה קורה כשהגוף גולש כאן בנקודה הזאת. הוא צבעים בירידה. זה הגוף שמסתו 1 קילוגרם, נכון? הוא גולש, ונופל כאן. בואו נניח שהגובה מעל הקרקע בנקודה הזאת, הוא 5 מטרים. מהי האנרגיה הפוטנציאלית שלו? אז נכתוב את המשוואה מתאימה. כל האנרגיה נשמרת, נכון? האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית ועוד האנרגיה הכינטית ההתחלתית שווה לאנרגיה הפוטנציאלית הסופית ועוד האנרגיה הכינטית הסופית. זאת המשמעות של שימור האנרגיה. מהי האנרגיה הכוללת ההתחלתית של המערכת? האנרגיה הפוטנציאלית היא 100, והאנרגיה הכינטית היא 0, כי הגוף במנוחה, עוד לא הרפאתי ממנו. לא אפשרתי לו לנוע עדיין, הוא, הוא במנוחה. אז אנרגיה הכוללת שווה 100 ג'וול, בלל שזה 0 וזה 100. האנרגיה ההתחלתית היא 100. מהי האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה הזאת? הגובה הוא 5 מטרים, זה מסה כפול תאוצה כפול גובה. המסה היא 1, הגרוויטציה 10 מטר לשנייה בריבוע, כפול הגובה כפול 5, זה 50. זאת האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה הזאת. על כן, לגוף יש גם אנרגיה קינטית כלשהי, כשהמהירות היא בערך בכיוון הזה. ועוד האנרגיה הקינטית בנקודה הזאת. אנחנו יודעים ששום אנרגיה לא נעלמה, היא רק התגלגלה. האנרגיה הכוללת 100 מה שקורה בעצם כדי לפתור, נחסיר 50 משני האגפים, אנחנו יודעים שהאנרגיה הקינטית כאן שווה גם ל-50, אז מה קרה? זה מחצית הגובה, חצי מהאנרגיה הפוטנציאלית היא גלגלה לאנרגיה קינטית. ננצל את המידע הזה שהאנרגיה הקינטית היא 50 ג'וול כדי לחשב את המהירות בנקודה הזאת. חצי m כפול v בריבוע שווה 50, המסה 1, נחפיל אגפים 2 קיבלנו v בריבוע שווה ל-100. המהירות היא הסרה מטר לשנייה בכיוון של מסלול הקרח המשוגע הזה. זה משהו שהייתי רוצה להתגיע אתכם ולנסות לפתור בעזרת נוסחאות קינמטיות במיוחד, שאין לנו בעצם נתונים בקשר למשטח של המסלול הזה. וגם אם היו לנו, העבודה הייתה מיליון פעם קשה יותר מאשר בשימוש בחוק שימוש האנרגיה. זה לא פשוט ככה, ועל ידי ההבנה שבנקודה הזאת חצי מהאנרגיה הפוטנציאלית הפכה לאנרגיה קינטית, ושהגוף נע בכיוונו של המסלול, הרבה יותר פשוט ככה. נתראה בסרטון הבא.